Доброго ранку, вельми шановне зібрання, шановні батьки, гості, учні, запрошені. Проминула літа, здавалося б, ми так ждали відпустки, ви так ждали канікул, але це все скінчилося. Ми сьогодні зустрічаємо, 1 вересня, День знань, з чим я вас всіх і вітаю. Перш за все я хочу звернутися до наших першокласників які ще не розуміють, куди вони прийшли, не розуміють, що їм тут робити. Але вони, хто заспаний, хто усміхнений, хто позіхає, але вони всі різні. Це велика наша сім'я. Тому я сподіваюся, що ми всі дружно школою їх привітаємо. Привітаємо! Ми бажаємо їх успіхів і сподіваємося, що вони гідно віллюються в наші ряди, в ряди нашої сім'ї, нашої школи. 109. Ну, а тепер я хочу, звичайно, сказати, що це останній перший дзвоник для нашого 11 класу. Вже ніколи-ніколи перший раз і останній раз заходити ви на лінійку не будете. Тому я хочу побажати вам, щоб ви остаточно визначилися, і своїм вибором у житті, як найкраще склали державну підсумкову атестацію, склали зовнішнє незалежне оцінювання, ну і вибрали той шлях, який ви вважаєте найкращим для вас. І нехай ваші мрії здійсняться. І на завершення я хотів би... Подякувати всім батькам, які сьогодні завітали до нас до школи, за вашу підтримку, за підтримку ваших дітей, за підтримку школи, за те розуміння, з яким ви ставитеся до проблем ваших дітей і до проблем школи. Всіх вас ще раз зі святом і всього найкращого. Дякую.